في مختلف الثقافات في افريقيا واوروبا واسبانيا وموريتانيا وابناء عمومتنا من الاقاليم الجنوبيه لاستقرار العالميين المنتسبين الى الشرقيه. <تصفحة> يشرفني بداية أن أرقب أخويا الكريم بحضور كريم وكل المشاركين في فعالية مهرجان الرابطة لهذه السنة في النسخة العاشرة والذي تنظمه تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس داخلة والنصر والتمثيل الجمعية العربية للعمل الاجتماعي والثقافي بشراكة مع للتنوع <تصفيق> الثقافي في اليونيسكو هذا <خاد> المهرجان <تصفيق> الذي يؤدي الى الحفاظ على تراثه الروسي في المنطقه من الشماليه للمغرب عموما وابراز الخصوصيات التراثيه والتاريخيه بلعبه ما اعطاك موروث ثقافي متجدد وتظاهره تنفرد بها منطقه شباله على وجه الخصوص ترسخ تقليدا قديما من تراث المنطقه تواردها ابناؤها والقبائل المجاوره لها عن جد، وظلوا متشبثين بها منذ العصور وهي كما يعرفها ويزاولها سكان جباله منافسه شرفيه يتم خلالها التنافس على دميه ماطا وإعادتها لقريتها حيث تعتبر الخطة والمفهوم والقوة والثبات خاصة مهمه. يتبرئ قيم الوحده والاندماج من بين شمال المملكه وجنوب الجنوب من من المغلبي المغلبي المغلبي بين ابناء الشعب في شمال المغرب وجنوب وترسيخ لتواصل اللعبه المعركه في جنوب التاريخ اليقين ان الثوره العاليه ستساهم مسابقاتها في تحقيق التنميه المحلي في بين على الجديد من خلال برنامج الدوره الذي يجمع بين ما هو اجتماعي في